السلام علیکم دوستوں کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستوں آئے دن آج کل نیو سے نیو اسکیمز مارکیٹ میں آتے جا رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ ان اسکیم سے کیسے بچا جائے ان میں سے ایک اسکیم آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور اس اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے اگر آپ کو اچانک کالز آ جاتی ہے تو لوگ آپ کو پریشان کیسے کرتے ہیں کس طرح کال کر کے آپ کو پھنساتے ہیں اور آپ سے پیمنٹ لینے کی کوشش کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ایک چیز اور شور سے تھوڑا سا آپ نے اوائڈ کرنا ہے میرے بچوں سے آپ کو بتا ہے جس گھر میں بچے ہیں تو شور تو ہوگا تو ان سے میں چھپ کے ویڈیو بناتا تو ہوں لیکن ان کی آوازیں پھر بھی آتی ہیں تو اس کے لیے معذرت چلے جی آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں دوستوں آج کل مارکیٹ میں ایک نیوز کیم آیا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی مدر کو آپ کے فادر کو کال آ جاتی ہے یا مجھے کال آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا تھانے کے اندر ہے میں تھانے سے فی تھانے سے ایس ایچ بات کرتا ہوں ایس بات کر ہوں یا اسٹینٹ انسپیکٹر بات تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے تو بتائیں آپ کہاں پہ ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ میں گھر میں ہوں تو وہ آپ کو کیا کریں گے کنفیوز کریں گے کنفیوز کیسے کریں گے وہ کہیں گے جی بتائیں آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے تو آپ پریشان ہو گئے جیسے کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ہوش و باس شروع ہو جاتے ہیں آپ فوراً بتائیں گے اسپیشل جو خاتون ہوتی ہیں لیڈیز ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں اپنی ساری انفارمیشنس بتا رہتی یعنی کہ میرے بیٹے کا نام یہ ہے میرا بیٹا دس سال کا ہے میرا بیٹا بیس سال کا ہے میرے بیٹے نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں میرا بیٹا فلان جگہ گیا ہوا تھا میرے بیٹا یہ تھا میرے بیٹا تو شریف ہے اللہ کرے اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو چھوڑ دیں مہربانی کریں یہ کریں وہ کریں یعنی کہ وہ آپ کو میں ایسا پریشان کریں گے کہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور اسی ہوش و حواس جب آپ کھو بیٹھتے وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے ڈیمانڈ کریں گے پیسوں کی اور آپ پریشانی کی حالت میں آپ یہ سمجھیں گے کہ جی ہمارا بیٹا کڈنپ ہوا پڑا ہے یا ہمارا بیٹا تھانے کے اندر ہے اس کا پرچا اس کے اوپر ہوا ہوا ہے اس سے بچانے کے لیے میں پیسے دے دیتی ہوں اور وہ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کسی کو مت بتائیں ورنہ میڈیا میں یہ بات پھیل جائے گی اور میڈیا والے تھا باہر رہے ہوئے ہیں تو آپ کا بچہ ایکسپوز ہو جائے گا تو پھر پرچا ہمیں مجبورہ دینا پڑے گا یا ہمیں پرچے سے بچنا ہے تو ہمیں پیسے دیں یہ اس طرح کے چکر آپ کو ان نمبر کال سے آئیں گے تو اب آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کال آئے تو آپ نے پہلے نمبر پہ اپنے حواز کے اوپر کنٹرول یعنی کہ آپ ہوش میں رہنا ہے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے تسلی سے اس کو فیس کرنا ہے اگر آپ کو کال آ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ان سے کچھ کراس ہے یہ کرنی ہے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا بچہ تھانے میں ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے سمپل کہ بتائیں کہ میرے بچے کا کیا نام ہے یا میرا کیا نام ہے یا میرے بچے نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میرے بیٹے کا کلر کس طرح ہے وائٹ ہے بلیک ہے میرے بیٹے کی ہائٹ کتنی ہے کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ آپ سے ہی یہ ساری چیزیں نکلوانے کی हैं کرتے ہیں آپ نے جیسے ہی پریشان ہوئے اس چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ جب آپ ان سے اس طرح کے کوشچن کریں گے یا آپ پوچھیں گے بتائیں کہ آپ کس تھا بات کر رہے ہیں آپ ویسے ہی کہہ دیجیے گا جب جی میرے کزن ہیں میرے بھائی ہیں میرے چاچو ہیں میرے ہسبینڈ ہیں فلاں اس برانچ میں تھاانے میں ہوتے ہیں میں ابھی ان سے کنفرم کرتا ہوں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دس منٹ میں آپ نے سوچ لینا ہے آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے ان سے یہ بات شیئر کرنی ہے ٹھنڈا پانی پینا ہے ٹھنڈے سانس لینے ہیں آپ یہ آپ ٹیکنیک اپلائی کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ان سے یہ بولیں گے یہ آپ ان سے بولیں گے تو وہ پریشان سے ہو جائیں گے وہ کنفیوز ہو جائیں گے جو پہلے وہ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کی بات کریں گے پھر آپ ان کو کہیں گے نہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے وہ کہیں گے چلے آپ کریں ہمیں ایک لاکھ دے دیں آپ جب اس پہ نہیں گے مانیں گے پھر آپ وہ کہیں گے چلے آپ کے پاس کتنے آپ ہمیں یہ دے دیں آپ جب یہ بھی نہیں مانیں گے مانیں گے تو آپ یہ... وہ کہیں گے چلے جی آپ ہم سے وعدہ کریں ہم کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ہمیں اس نمبر پہ پیسے بھیج دیجیے گا تو وہ آخری حد تک آپ کے پاس جائیں گے جب آپ کہیں گے کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے میں ابھی آپ کی کال جو ہے متعلقہ تھانے میں کال ریکارڈ میں, میں کر رہی ہوں اور متعلقہ تھانے میں وائس کنٹرول میں بھیج رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو پکڑواتے ہیں ہم لوگ تو وہ فورن چلیں جی ہم آپ کا پرچہ کار دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ فون بند کر دیں گے تو اس طرح کے مارکیٹ کے اندر بہت سارے اسکیم آ چکے ہیں اور تقریباً کوئی نہ کوئی آدمی یا جو کمزور دل کے افراد ہوتے ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں اور یہ پریشانی کی باتیں سن کے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے یا ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں یا ہماری سوسائٹی میں کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے اسپیشلی جو لیڈیز ہیں وہ جلدی پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے گھر کے سارے حالات اپنے بچوں کے بارے میں خود انفارمیشن دے دیتی ہیں تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا وہ آپ کو ہر ہر لحاظ سے کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے کنٹرول کریں گے اور ان سے آپ نے یہ پوچھیں یہ بتائیں کہ جی میرا بیٹا ہے کدھر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ وہ آپ کو جب یہ اس طرح کی کوششنگ کریں گے آپ اپنے بچے کا نام پوچھیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ ان کو تو کچھ نہیں پتا وہ تو ادھیرے میں تیز چلا رہے ہیں تو آپ اگر یہ ساری چیزیں اپلائی کریں گے تو ان اللہ آپ بڑے سے بڑے نقصان ہونے سے بچ جائیں گے اور آپ ان چیزوں سے ہمیشہ بچے رہیں گے یا سم ٹائم آپ کو ایسے بھی ہیں, جی, سے جو جیز کیش کا کوڈ آپ کے پاس آگے ہے تو ہمیں بتا دیں میں نے پیمنٹ نکلوانی ہے میں دکان پہ ٹھہرا ہوں وہ کوڈ آپ نے بالکل نہیں بتانا کیونکہ وہ کوڈ جیسے آپ ان کو بتائیں گے آپ کا جو جیز کیش اکاؤنٹ ہے یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی پیسے پڑے ہوں گے وہ سارے نکلوا لیں گے وہ بیسیکلی ایک کوڈ ہوتا ہے مطلب کہ وہ ایک اس کے آپ کے اکاؤنٹ میں انٹر ہونے کے لیے ایک ان کا ایک ٹرک ہوتا ہے تو آپ نے بالکل کچھ بھی شیئر نہیں کرا اس طرح کے میسج آپ ڈیلیٹ کر دیں یا ان کی آگے آپ ہیلپ لائن کو کال کر دیں تو وہ خود ہی ان کو ہینڈل کر لیں گے آپ نے بالکل بچنا ہے اور اس کے علاوہ آج کل جو ہے بہت سارے آن لائن جو ہے اسکیمز ہو رہے ہیں اس کے اوپر ایک ویڈیو میں دوبارہ بناؤں گا جیسے او ایکس کے اوپر کس طرح اسکیم ہوتا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ دوستوں میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اب کس طرح بڑے سے بڑے اسکیم سے کیسے بچنا ہے ان نون نمبر سے فراڈ کالز اگر آپ کو آتی ہیں فیک کالز آتی ہیں تو آپ نے ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میری آج کی ویڈیو دیکھیے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنے فیملی کو بچائیں اپنے بچوں کو نقصان سے بچائیں اور ذرا سمجھداری سے ان سے بات کریں اور ان کو ایکسپوز کریں اگر آپ کو کسی فراڈ نمبر سے کال آتی ہے تو فوراً ون فائیو پہ کال کر کے ان کا نمبر دیں پھر دیکھیں ان کو وہ کیسے نہیں پکڑتے تو وہ ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے ایک سمجھدار اور ذمہ دار شہری بنے تو میں امید کرتا ہوں میری آج کی بات سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں